Saz sözü oyquru ev, noqur evdir. Yani ev təsərrüfatı evdir. Və bu gün həqiqətən nə də sözdür. Baxın, ev kimi təsərrüfat eləsə, daş evdə pul gəlir. Tox 1 ayda 100 man pul gəlir. Dan baş nə keçmir, bax. Ded, sad dedik pul gəlir. Dan 100 man pulu qaldı. Ramlım deyənə, işçi deyənə, yoluna da Gözəmirəm 7800 manat, 900 manat. Yəni biraz artıqdır. Yəni biz bunları ailəcə xəftədə yaxşı edəcəyəm. Gözəmirəm artı, biraz artıqdır. Səbəbə uşaqlara pul verəm. Ha dövlət də onun kimi. Beləcə dövlətdə pul varsa nağıl, cəmiatı bu sosiallar əməkə pul verməyə çalışır. Öz pulu artıb, nə bilim ailəcə mərkəz yaratmaq, hər hansı bir belə şeydir. Da, belə bir az çoxaq uşaqlara pul, bir tələb. Elmi təndə vaxt ev təsərrüfatı gedir. Dövlət nə təsərrüfatı? Yəni biz ailədə nə təsərrüfsə dövlətdə belədir. Yəni iqtisad. E Xoşdur. Yəni ifdə iqtisad el bilici budur. Ev təsərrüfatı deyil. Amma iqtisadda çilən böyük problem var. 1. Ehtiyaclarımız məhduddur, resurs məhduddur. 2. Tələbatımız sonsuzdur. Yəni hər şey istəyirik, amma onu ödəyənlər adı məhduddur. sonsuz tələbatımızı həm də məhdud resurslarla ən yaxşı ödəmə qabiliyyət. Mən 300 man mənim maaşım. Getdim 250 man getdim quruçuna istehsal etəlim, gəldim 50 manı bir ailə çıxarıq quru çörəyi üçün. Bu xarəs yaxşıdır. Bir də bax 300 manı bölürsən. Yaxşı, biraz ət alsan, biraz karkov yavaş-yavaş, bir az sonra burağa ya, yağ alınış götürsən. Yəni ki, iqtisad deyir ki, əlindəki o məhdud resurslar var elə. Bax onunla söz sərabatını ən yaxşı ödəmək, oldu? Yaxşı, yaxşı sərabat deyirəm. Tələbat özü də. Demək 3 var. Tələbat, tələb və ehtiyac. Tələbat, ehtiyac. Üçün tələbat nədir? tələb edir, busu fərqləndir. Tələb tələb Tələbatları tələbə də ehtiyacdır. Və tələbat da tələbi belə çıxır. Tələbat deyə sözsün. Tələbat deyə sözsün deyə. Nə demə sözsün. Ürəyimiz istəyir, hər şey bizim tələbatımızdır. Ev, maşın, kompüter, villa, ayədə gəlib <gülüyor> Bir də maki şey, tələbdir, tələbin qaydası vaxt belə, deyir, tələb, tələb, alıcılıq qabiliyyəti ilə möhkəmlənən tələb adıdır. Bax, sözlə nə demək, alıcılıq qabiliyyəti möhkəmlənən tələb adıdır. Bax, həncək o daldur. Yol, -yum. Deyir, tələb. Yol, tələb, möhkəmlənən tələb adıdır. Bu da nə demək Bax, deyəyim ki, bəyək mən maşı sistem, kompül sistem Biz məşəllə bilirəm, tutaq ki, kontrat bilərəm, gəlmə ola bilərəm, paltar ola bilər. Bunlar olur mənim tələbim. Yəni tələb deyir, tələbatın alıcımla mürəkkəblənsəsi. Gördünüz ki, tələbatların içində hansıra alıb potensial varsa, olur mənim tələbatım. Aydın oldu? Və bu da deyil, tələbinlə, tələbinlə, tələbinlə Bələk, belə. Deməli, tələb nə deyil, tələbə və ehtiyac. Bəxş Ehtiyacın tələbi müqəssiləcindir. Daha ehtiyacın Demə, məndə nə çatmadır? Yemək. Ha, yemək mənə ehtiyacımdır. Bəlkə nə yeyəcəm? Ət diyərləri, turma diyərləri, nən, dödür diyərləri, pizza diyərləri, bunlar hasil olur mənim tələblərim. Aytdım oldu? Yəni ki, ehtiyac nəsə çatışmazlıqdır, tələb ehtiyacı ödəyənlərdir. Məsələn, mən bir dənə quyu lazımdır. Quyu necə düzəldəsən, mən quyu lazımdır, çünki ya xəsqvatacaq, ya Ay indi oldu. Etiras, tərat tərat düşdüyü öyrəndik. Sonra bir daha iqtisada baxdılar. Yəni nədir? İqtisadi fəaliyyət, iqtisadi obyekt, iqtisadi subyekt. Deyir ki, gəlir qazanmaq üçün hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq iqtisadi fəaliyyət deyilir. Deyir ki, iqtisadi fəaliyyətə məşğul olan şəxsə iqtisadi subyekt deyilir. Deyir ki, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün iqtisadi Çeşim dərs pul qazanmaq üçün iqtisadi fəaliyyətdir. Dərs keçməlidim, iqtisadi subyektdir. Dərs görmək məqsədi ilə gəlmisindir. Daska, telefon, belə TV Daskadır, partdadır. Bunlar da mənim iqtisadi obyektlərim. İqtisadi fəaliyyət gördünüz? İqtisadi ilə həyatı keçirən adam, iqtisadi ilə həyatı keçirmək üçün lazım olanlar. Gördünüz? İqtisadi fəaliyyət, iqtisadi obyekt, iqtisadi Elimi öyrətdiklər. Bunlar hansıda? İqtisadilətdə var analiz, sintez, induksiya, dedüksiya, sonra iqtisad-riyaziz model, model. bir də var elimi abı sıraq. i̇qtisad model bunların görə başlayar. Analiz-sintez birdir ayrı birinci və ikincidir və birbirinə vəddətdir, arıcılıqdır. Amma məhsələn qalışsaq, qaydırıq birbirinin tərsindir. Nə təqq qaydırıq birbirinin tərsindir? Deyir, analiz öyrən bir prosesi parçalib ayrı-ayrıda ölər. Sintezdə ayrı-ayrı obyektdən birləşib bir ha buna bildim mi necə görürəm hətta bir kursa deyək kursu alarız yəni iqtisadiyyatdan bütün başı mühasibatdan salam salam deyək demə mühasibtdən götürüb nədir deyil mühasibat ə üzr isə məntiq demə yazıram məntiqdə 100 səslə uşaq ixtiraçı elifti. Ən yuxarı yazdı 49 yazdı, ən aşağı yazdı 3 yazdı, orta bax 37 araşdır. Bu analiz. Keçəm iksarı informatika. İnformat ən yuxarı yazdı yazdı, 150 40 45 nəticədir. Hər kəs yoxdur. Orta bu da bu. Gəlirəm ingilis dilə. Gəlirəm fransız Bu analizdir. Öyrənirəm obyektləri, bölürəm ayrı-ayrı hissələrinə. analiz. İkinci də sintezlə. sintezdir. Sintez nə Dedim ki, ayırar obyektlərin yesinə gəlirik. Bu kurs üzrə ən infaqat bal oldu 40.94. Orta bal oldu 57, kəsrin oldu 3%. Belə məsələdir. Bu olur sintez. Gördünüz nə var Əlində olan birləşir. Yəni əsdə qaza. Analizə sintez bütün davamlıdır. Analiz edir, parçalıb bölürük, öyrənirik. Sonra birləşir yekun nəticəyə, o Yəni qayda olaraq bir tərsi deyib, biri parçalayıb, biri Amma normalda mənim bütün davamlıdır. Yəni bu öyrənilir, həlliyi üzr birləşir Cədi 3-dən 3-dür. İnduksiya dediksuya. İnduksiya in sözü ində içəldirəm ki, orada gün içərədən çölə və ya da ki xüsusədən ümumiyət. Yəni faktdan nəzəri, eyni söz deməkdir. Bax, içərədən çölə. Xüsusədən ümumiyət faktdan nəzəri. Yəni bu nə demək? Bunu alimlər eləyirlər. Faktdan nəzəriyə. Yəni bir alim hansı bir araşdırma fakt. Hansı bir faktdan başlayıb, faxları bölüşdürür, işlərir. Hazır, məsələn, biolog bir dənə şey deyir bu Amerika böhranından danışır. Davam edib onun böhranına görə başqa Amerika yarandı. Davam bu gəldi. Məsələn, Avropa başladı, pul çatışmazlığı, avrup pulları göytdü, avrup pulları göytdükdən sonra da pul çatışmazlığı deyib, içəridə o çaydılar, məhsul alınmadılar. Məhsul alınanda onlar satamadı, onlar çöpdür. Belə-belə başı daşıma. Bu analiz Ya bu olur induksiya, bu olur aləməyə yönəlir. İnduksiya xüsusən ümumdən. Bir də var deduksiya, ümumdən xüsusiyə. Burada biz elirik. Məsələn götürəm məncə müsibətdir. Götürəm ümumi də. Kitab, dəftər, dərslər oxutub işlər görüb ümümlərəm. Bir də xüsusiyyət. Götürəm onun başı biş görə. Və müsibətdə işləyirəm. Ya yani, bu da xüsusidir. Yəni ki, futbolun nəzərindən faktda, İqtisariyyətdə istifadə edək bütün hesaplanmaların hamısı iqtisariyyəzi modellisi üçün yoxdur. Yəni, nəçə hesab olun, Bir də var, elma abstrakt deyirlər və yaxud da məntiqi tarixi metod deyilər. Bu məntiqi tarixi metod nədir? Məntiqi metod o deyilmə bu fən nəyə yarayır? Yəni, fənnin lazibiyyətimiz başa salıb. Tarixi metod nədir? Tarixini Normalda, mən bu nəsə öyrənir də, onunca bu met Ya sələbəsə budurla sürür. Bu abstraktdir. Yə, Yə öyrənirik bir şey nə səbəb, amma özü öyrənirsən. Sən özünə budur olmaya çaydı. Gərçi var deyə mən tutdu, amma özünə sə də abstraktdır. Ayıb oldu, bax tema budur. Yə bu oğlumuzun metodudur. Deməli, metodlardan başqa ikisi də yanaşmalar var. yanaşma, normativ yanaşma. Bu nə deməkdir? İqtisada baxış açısı. Normativ yanaşma nədir? Pozitiv yanaşma çox Bax məsələn Derəs dollar qalxsaq, öncə qiymətə qalxacağıq. Kim buna yox deyə bilər? Mümkündür. Qalxdıqdan görməyə sonra 10 mat, 10 dollar deyil, ya 10 manat. Dollar 2 manatdan çox evro 2 məcburdur. Yəni ki, o pozitiv yarışmadır. Yəni hamı qəbul edir ki, bəli, düzdür. Yəni deyir, pozitiv yarışma faktiki faktlara əsaslanır, gündüzlə bağlıdır və heç bir problem yaratmır. Yəni pəşin müqayisə Bir dəfə görməcəksən. Adi bir şey götürüb məsələn belə şey deyirik. Dollar bir İpin də sıçraçılar deyir, xəbərlər onu Azərbaycan turc İslam oyunları gəlir. İslam ona gəldiyinə görə o dollar kraftdan gələcək deyir. Dollar artıq qarşısına düşəcək. Bəzətdəki İslam oyunlar hələ gəlməyə qədər hal-hazırda 1.3 cüzdan puldan çıxan da, pullar çıxsa bir müddət çox adına növbə olacaq. Pulçovun məna dəyərlə düşmür. Bir ödə bir gün qvardır. Buna deyirlər normal. Kırır, <coughs> <barson odur. Hər coughs> söz, real da Barcelona qırılır, bir sportun bir çıxğıdır. Hərəkət özü həqiqətən İdrian nəticəyə çıxarır. Bax bu mu, sülh mənim susub gedərlər. Sonra belə bu qədər Ya topu qadın yerində olar. Hamsı olar gəlir, irəli Bax yav, normativ yanaşma gələcəklə bağlıdır. Öz içində hə, həmçinin də müvafiqsiyyət sərlidir. Aydındır? Bax bunlar bir-birinə fərqləri ti bunlar. Bu da o pozisiya üçün o məsələdir. indi bu iqtisadi yarış bərabər Amerikada pövran deyilir. Heç yox başa daşı və budur normativ yarışın məsələsi deyib. Demək Gəl, başlar, danışı, bəl, o, da, məsəl Deməli, orada pövran atıram. Deməli 2006-cı 7-ci illərdə Amerikada böyük kasırğalar oldu. Çox adam yersiz qaldı. 2007-nin axırları, 2008-lərdə də, de, 2009-nun Deməli o iqtisadi yarışdı. Bir də iqtisadi çıxdılar, çıxdılar ki, bir tərəflər hansılar? Dedilər ki, qardaş, dirə qalabilən məcburə həm ora bura gedə həm çəkiləri yoxdur, həm getlə yerdə insanlara çəkilib pulu, həm də ki, bir yerdə qalmırlar ki, işə çıxırlar, işləsinə də ödəni UDM-ə satış. Əl məsləhətçisi deyəcək, UDM-də yüzə istehsal yaradıcılığına görə çox olsa, ölkədə ümid daxil olması böyükdür, böyüyə. Ümid daxil olması, yəni ki, ölkədə o istisə hər şeyin dəyərinin xeyirə səbəb padəqatının pulda batar. Onlar deyir, biri də yox haş olsun işləyəklərsə bir dövlət çalışacaqlar. Həm işləyətə də gəlirsə niyə verməsinlər? Odur təti qardaş, təzəcələr qırğın gedir. Bax, normativ yarışmadır. Axı da baş verdi. Kim səni dedikzod, həqiqətən qaytarmadlar. Çox adam qaytara Çox adam aldı ev almadı, xəşərlə getdi. Bəzi aldı bir şəhər gözdə, bilkis Bu da Amerkada bu bank sisteminin Başda pula sənəcə Avropada, Amerikada digər ölkələri O şeydə də Almaniyə inditənə idi. Bütün Fransadaydı. Üzr istədi, üzrə səh, hesablar çəkəndə pul yoxdur. Albar, burada da Fransada, inditdə də Alman pulları çəkirlərmi? Pullar çəkəndə adlıq bu dünya səhəndəri. nə sarır? Dünyanın sənayəsi sarır. Pul çəkdə bu məna da. Səyə deməkdir. Xammal alıb nəsə istehsal etməkdir. Avropada pul qalmır, Amerikə çəkir. Xağrı pul xammal alacaq, axa balının Yaxşı, xammalı hardan aldı hər kəs? ki, inkişaf etməyə qoydu, çünki onlar istehsal bazarlara gedir, ancaq xammal çatdırır. İnkişaf etməyən ölkədə ağırlıq məhsulardan oldu. Onlar qaldı belə, onlara çötü gördünüz? Bax, dünya bölün bir Amerikada aksiyə çöktü, Avropada çökdü sənayeyə çökdürdü da bir xammalı və orijinal bir şey, o ölkə məhsulları çökdürdü. Gördünüz? Bax, normal красть, ama, Amma, -s -s. Amerika qalsa bilərdi. Normal Aynı nə oldu? Bax, bu da belə. Bu da bir tərəf. Yəni, metodlar. İndi gəlir nə? E, e, e, i̇qtisadiyyatın formalarını, bir iqtisad sistemləri deyim, orada deyək. İqtisadiyyatın formaları nədir? İqtisadiyyatın, əslən qalısın, mikro, makro, mevzul, mega-çın formalarları var. Burası lazım mikro, bir də makro. Mikro, iqtisadiyyatın, makro, iqtisadiyyatın. Biri var warm eyes, bir də var bird side eyes. Buna nə deməkdir? bir qurt baxışı, bir də var quş baxışı. Qurt bax Həngi yerə durub bələ baxsa, bu mikroiqsaydır. Yəni ki, əhalini əhəlsədə ölmək, flan kəsib evə, flan kəsib gəlir, flan kəsib maşın verir. Bir də var makroiqsaydır. Quş bax, yuxarı bax. Yəni hamı yığımı görsə. Deyirəm ki, ölkədə əmək haqqı ortası 400 manatdır. Yəni kimsə demirəm. Hamıya bir baxıram. Ölkədə bu qədər inflyasiya Sonra nə bilirəm? Ölkədə bu qədər inflyasiya Sonra ölkədə işsizlik bu qədərdir. Bəs öcüy bu qədər. Bax görüm makrodurlar. var. Deyəm, Makroiqtisad bu mikroiqtisad fərqlənməyən firmalar və yəni əhalisə öyrənir. Makroiqtisad isə daha geniş ümumi mənalarda, dövlət səviyyəsində. Ay moodu bu belə. Keçək iqtisadi sistemlərə. Baxın, iqtisadi sistemlərin qaydasətədir. İqtisadi sistem ölkədəki olan ən ədalətli sistem yaratmağa çalışır, ədaləti yaxşılaşdırmaq üçün çalışır. Nəticə. İqtisadi sistemlər qoyulan qarağa onların, onların bir şey E, sosial demokratik, buna demə alman variantı. Biri var sosial yönlüdür, buna münasibət heç falan yoxdur. Belə evləşik liberal amerika variantı. Bax baya məsəl almanlar var de, alman ki, sosial demokratdır. Almanlara deyirəm, bax məsəl mən belə deyirəm. 10 milyon olan bir adam 10 milyon gəlir bir adam. 3 milyon əllə alsa bu adamın yaşaşma yerə biləcəyi 10 milyonun içində 3 milyon çox da bunlar. Amma deyim mən ona bu 3 milyonla çasıb oxuya bilən tələbəni yetişdirə bilərəm, evolm edib verə bilərəm. İşə üç sər gün nə qədər bir xeyir gətirə bilərəm. Yəni bir adamla aldım 3 milyon, onu az səsdə bilirəm, amma aldım 3 milyonla çöld itirər insan həyatı qura bilərəm. Ondan ödəni mədəni qurub, böyük gəlinə çox vercə bilərəm, aşağı gəlinə çox köməkləyə bilərəm. Ədalət bevabı normaldır. Kesinliklə əks fərqdir liberal Amerikamın. Amerika deyib, və ilə. Amerika deyir dünya darıb, qəssətə Cəmiət insanda bir-birini sevinirlər. Yəni dövlətçi hər şeydir. Gəl amma bizdə var. Mən ki, məsəl edəsəm ki, sənin evin yoxdursa, mən sənə ev verəcəm. Çəkili, mən sənə pul hamı oturur evdəcə dövlətə baxsın. Mənsə görsə, indi o da üçün mənsə ədalət budur ki, hər işləsə riyaz üstün qazanır. İşlərə və dürüstlük bu pulu çoxalır, üçqat qazanır. Deyil, məncə ədalət də budur. Baxın görsə, bax yana, ədalət də hansıdır? Yəni milli mənqatətlərlə, nələri dərində nəzərə alaq? Ölkə və nəzərə ən yaxşı qəbul edilmiş şeydir. Mənim bəhdəm məlum vardı, düzdür ki, deyicü bir hələ də baxı alacaqsan. O qəşəng bir söz var hərəmə, hərəmə. Düzdür ki, ədalət var. Deyicü ilə baş vermiş nədir? Deyir, 1 metr uzunluğu bir evə 99 santimetrin yerə saldı. Deyir mümkündür, bir yerdə əyiləcək. Deyir biz sadəcə, Sadədirsə görək, əli burada düz yoxsa burada yəni ədalət yoxsa tam ədalət deyil. Sadəcə hansı formada daha məsələdir onun. Halbuki həqiqətən elə bir şey. Yəni iqtisadi sistemdə ölkədə ədalət yaradılır. Demə Amerikanla, liberalla, sosial-demokrat şey, Amerikan bir də qalı orta, sosial-yüründü. Yəni İsveç olur, bizim istifadələrimiz budur. Demə sosial-yürüdün əsəridir. Bax, bizim deyicək bir sistemisi 2500 maata qədər maaş alanlardan 150 maat çıxılır, yerdə qalıb 14 faç verişdir. Amma 2500-dən yuxarı alanlardan isə, elə bil 2500-dən qədəliyəm 14 faç durur, 2500-dən yuxarı olan hissə 25 faç durur. Gözünələrə, həm alman varatıdır. 2500-dən alanlara 14 faç elə 14 qalır. Amma 2500-dən yuxarı olan hissəsində ilişir. Həm, şəy, həm alman varatı ilişimə, həm də Amerikan varatıdır. Deyirəcək, var? çox qazır, hələyə bərabər gözləm. Səd 2500 saməlidir, 2500 eynidir, bə bərabərdir saxlayır. Aydın oldu? Yəni eyni vəziyyətdə saxlayır. Amma biri də var ki, kimi, eee, ortda olmuyor. Yəni Orta və Amerika kimi almalardır. Am eləyik. Görürsüz bax? 2500-dən əstənsə dəyirmi. Dedilə səndə 4% basırsan, səndə 4% basırsan, bu da bərabərdir, də yuxarıda hər hissə 25%. Fələ, bu durucu Alman variantı. Yəni sosial yönümlüdü ortada bir şeydir. Dövlət əhalidən dəstəy seçmir. Am sərt bir reaksiya bu. 3 həm də qaydalımdır. Yəni alma baxı çıxdırmır. Çünki biz onlar kimi çox sıxsa, çox sıxsa, çıxıla bilməz. Şey Ora nədir? E, Saçca-saça ölər. Deyək ki, baxı al bunu dəlçədim, işləməyə istəməz. 10-cu də 10 deyə bilməyəcək. 10-cu də bax belə ortada bir şey var. İndi gəldim bu dediyim xəsas sistemlərə. Əsas ikilənbiri xəsas sistem var. İzbata armeliq bir də ənənəli. Bu da boş İnzibati amirlik nədir? Bazarıq sənayət. İndi inzibati amirlik nədir? Özəlliklərini, müsbətini və mənfisini. İnzibati nədir? Özəllə nədir? Mərkəzi dar olur, həşir törətməxüsüsü. Və özəllik budur, mərkəzi dar olan dövlət təxssüsü olur. Mənfi cəhətləri. Müsbət tərəfləri, bəli, müsbət tərəf budur ki, hamı bərabər, şey bərabər işləyir. Iş yəni, bir şey var. Yəni, stimul yoxdur. Deməli biri orada özünü öldürür, sərni axım iş görür, bir, de bir işin alır, e, də 5000 nəfər hamısı dövlətə gedir. dövlət yarışı yaradır. Bu sərni axımda da sərbaşə. Yani, stimul yoxdur. Diri özünü öldürsən də, heç dinəməsən, maaşla başlayanda dövlətə gedirsən. Yəni bu şişəd böyük yani, bir sarmalaqda dölsən, çünki dövlətə dostlar. Sən sadəcə öldürsən, ayda oldu. Yəni birinci stimulus yoxdur. İkinci Hey, plusuya hey, baxın, 18, 180, 18000 kvadrat ərazisi var. Yox, onu nəzərə alın, məlumatları çətin problemləri var. 2. Və 3-cü Elə bax, 3 problem buna gətirəcəm. Maliyyə yaradıcıları. Birincisi, nəzarət idarəsi deyir, maliyyə yaradıcılar gedirdi. İkinci məsələ, ikinci maliyyə yaradıcılar harda oldu? Maliyyə pozitivləri. Nəzarət yoxu deyir, nəzarət kontrat yaradılar. Nəzarət komitəsi niyə İnsan elə olmasın deyə də de, nəzarət kompüter nəzarəti ilə məczi cizi nəzarət kompüteri yəni mətamlı olur. Dil qruplar, gəlin pullar bax bunlar elə ölü pul Yəni nədir ölü pul. Baxsa, dru səbəti izləyib buna pul verir. Nə var? Heçdir. Bax bu nəzarət şeydə ölü puldur. Və bu müharibədir. 10 milyonluq hibr silah alır. Dıdıdıdı gəldi. Bax Bir pul alsın, bina tiksəni o gündə pul ödəməndə artıq biransçıdır. İşçi pul qazansa. Şirçət idi. Bax, bunlar ölütdiyi pullar. Bir də ölü pullar. Yəni, yanan pul Vursa vursa bunlar Bak, Bu nəzərə pullarıdır. Müharibət ölü pullar. belə şeylə gör narahatsınız. Və onunca üşrənin mənfi cəhəti var. Maliyyə qurumları nəzərə çəkməyə dəst bulmur. Aydın oldu? Bu da belə. Bu da bizim şey, bizbatan belə. Gedin İstəsən yeyəsən, istəməsən yeməcənsən. Çox istəsən çox yersən, az istəsən az yeyirsən. Dövlətəsa qarşısa yox, öz xüsusi təsərrüfatində sərbəssən, istənilən həyatı keçirəssən. Görəndə də gözəl görünür. Və bu da götürə bilər məsəlincə. Tacla bir burada bu belə tələbə var, kursa qəsa verilmir. gedirik, cüzi deyicək, yox, salamlarla başa salmaz. Məsələn, bütün Deməli baxın, burada başqa bir müəllim gəlir ki, qardaşım. başlamaq istəyib gəldi. Elə bu isa keçiddir və iqtisad hisləri, iqtisad dərsləri buna görə. Bu daha yaxşı şirə elməyə cəhd Nə bilirəm, proyektor qoşdurur, nə bilirəm. Siz proyektor qoşun. Sizə ideya verirəm. Klassik, siz məsəl, sizin telefonumuz var. Deməli, proyektə qoşuluram, nədir? Daha çox fürsət yaradır. İzarata bu həftə baxıb dərsdəm belə. Ona bax bu cürdür. Görəm mən də baxıram, uşaqla gətdi ona. Təzə mənim görgənçi qoyulur uşaqla gedib mən də alıram. Başdan mən də işləməyə. Nə çox dərsləri daha çox dərslər daha çalışıram, vaxtımı ona çalışıram, fərdi yönərlərmə, fürsətə gəlirəm, nəsizə bişirəlməyə şey çalışıb mənə gəlsin. Nəcə fikirdir? Hazırdır, hazırdır. Sonra da mən yuxarıdan ora gəldim. Mən nəcis dəyər. Hər iki müəllim inkişaf və insana daha yaxşı xidmət göstərilir. Bəy xarə elə belə indi var çox güclü. Amma eyni şeydir, yəni hazırla o şey gözüca. Görsən pasay iqtisadiyyat real baxanda çökmüşdür. Amma, amma işi pis tərəfdədir. Kitabsonma bahra, mənfi cəhətdə Allah qarasına vermiş bu monopoliyadır. Monopoliya cəlis monopoliya və bu absürdidir. Normalda baxın, Mən gətirəm 200 kvadrat bu altsı batırım, nə gözəl. Gətirəm o 100 manat telefona biz 6 üstünə. Gətirəm qoyum 500 manat yəni bizdə yoxdur. 500 manatı qoyub baxı, alar yoxsa 5 manat partı-part partı satıram. Gəlir başqa bir satıcı kodur, bu 100 manatlıq bir sürü. Bunu işə mənə kirib. Gətirə ola götürüb gərir. Ola gəl 4, 4 səhli, Mən gedən 300. Və axıda gəlmir 150 bayır. 300 Amma indi fikirlə. Görsüz nə təhli. 150 manata qədər düşür. 500 manatı 150-yə qədər düşür. Niyə? Rəqabət olur. Amma nə bilirəm? 500 biri satır. Gəlib gətirsə, baxsın, itirmədésə. Basdırsa, sən də alsan. Və hələ təkcə evinə zərcəti qada. Bu işdən yana işləyəsənmi? Bağı yeri yandır, yığın yandır. Yəni haqsız əbə. Güclü monopoliyası bu evin yıxa bilər. Bir də digərdə təbiib insandan bir şey var. Məsələn, kim ikinci şey, o Cəht otmuşdur, ortaq bir qoşundan manaful uzatdırım. kim gəlsə gəlsin, də, ki, bil, köməyim, bir gəlsin ki onlar oturaq bir məndə köməyib bir təfərrədə verib bu şey çilsin. Nə var idi? bunun bir də Windows diski 89 sent. Nəsədir, 89 sentə başa gəlir. Deməli, bundan sonra kimincidə Firefox var, Mozilla şeydir. Bu da bir də Windows şeyi vardı, disk vardı. Bunda 50 dollar. Görürsən məna yəni 89 şeydir, setdişi 89 yani 50 evro satıb, Təzə bu məhzillədə bundan çıxartdır, bunu elə 50 Amma iş olar bunlar yeni şirkətlər, yerlər yoxudurlar, tefə və Bu, onlara 30 dolar xoşu gəlir ki. Şeydir, 30 dolar, bu da götürdü, deyir ki, bundan kampanə ediləm, mən imdəmə 29 dolar satıram. Ki, 29 dolar. Hı? Necə baş edəm, 30 dolar baş edəm, bunu sataraq, nəqər də çıxı gəndi. Gerim, yox, ey, mən ya, insanlarıma görə deyərəm ki, ya 29 dolar olsun, onları yaradarsın, kas deyək təfən haqqı səni yalacaq. Buna ne də təbii isə ucuzluq ideyədə olduğuna görə buna də təbiidirsə. Yəni səlib fəaliyyəti başqalarına nisbətən çox ucuzdursa, buna də təbiidirsə. Məsələn, üçün hansısa bir e, belə də plot izi, belə də maşin seçilə bilsin məsələ var. Sən bir belə plot var. Amma o belə yox. Bu dəfə sən kiftdəsən. O metalı alış gətirirsən, bu metal özü ona pul vermirsən. Demə mayə çox aşağıdır. Bu təbii yəni, deyir, bak, təbii insan, yardır, da Bu <gülüyor> sözden bak. Dedim ben marun sanırım pazarın teker. Çift gelirse çömeğine hazırlar. Haa gördük. <gülüyor> <gülüyor> Ve adına boyunca milletimize herkes Windows'a yaramazsın. Gazasal kampanyası adantında. Ülke elinizde ömlesin var sen. İçim içimizde illa adamın sesini. <gülüyor> <gülüyor> Firefox <Farklıks>, vatanda yalanışı neler <gülüyor> bu da görebilmiş. <gülüyor> Az kadar yalanmaları almak. Böyle. Demem burada oldu, pazar iksatiyatı değil mi bunu? Onun iksatiyatı diyeyim de çetik ıksatiyat nerede? Bakma sen bu agrar ıslahatlar çetisi değil. Biz de böyle biraz yoksa dəqiq şəkildə başa düşürsünüz. Yəni prosesi oxumuş olarsınız baxın. Adres saatı keçəndən sonra biz enumeratoruq. Biz SR-də qoşulub və biz inzibati amil deyilük. 2005-də bu enumeratoruq. Və 2006, 2007, 2008 divarlarda demək biz baza qəzaqət edirik. Yaxşıdır. 2095-də inzibati amilə çıxıbsa, 20-də baza çıxdırıb 95-i 2-yə qədər də nədir? Keçikdir. Yəni bir qısa istiqamətlə başqa qısa istiqamətə keçənə qədər Ənənəvi kəsər, ənənəvi kəsəti kimi yoxdur. Ozu atır, kəzə ataraq. Bu babam yeri əlinəki bədəninlə çıxmalısan. Haram yoxdur, tutdurur. Əgər babam traktor yoxdur deyir, əlinlə sənin baraxı. Yəni ki, adət-ənənələrə sadiq qalanlar. Əgər nə yoxdur, sadiq qalanlar və yemizə istifadə edən kiçik xəlinə də qəsd yatara. bu üçüncü ölkələri deyirlər, Qarşı qısadır. Baxırsan, Azərbaycan bazır qısadır deyilik niyə? Çünki bunun 30% dövlətdir, 70% iqtisadiyyat bazarda qısadır, xüsusi təsərrüfatdadır. Amma Çini 40, 45% dövlətdir, 55% millətdir. Orta da hansıdır? İzbata bilmirəm, yoxsa şey bilmirəm, Yəni bir-birinə yaxın bir-birinə yaxınsı qayda olursa, buna deyə qarşı qısadır. Yəni, heç bir dövlət yoxdur, 100% 1-dən olsun. Azərbaycanın 100% 1-dən olmaqdır. Azərbaycanın olmaqdır, dövlət yoxdur. Olmazdır, 1 olan dövlət olasıdır. Aynı nə oldu? Bak, Amma yəni ki, Çinlənə ilsi sistem, bilmək yaxınlığı olan yerə deyirlər ki, qarşıq sistem. Aynı oldu? Demək ki, nə Gəlir, xərc, müasibat mənfərdir, iqtisadi mənfərdir, bir də alternativ xərc. Bunlar var qarşıqlar deməsi, nə olmalıdır? Gərçək mənfəətə gəlir faydalı. Məsələn, bu uşaqların bütün mülahiqsiz ayrı bir yerdə olur gəlir. Aydın oldu? Yəni bütün uşaq bir yerdə birləşir. Bu cəhətdən mən məsələn, məbdələri taşı deyici bilirəm, kiçik pul qaspını çıxıra, kabla çıxır, o çıxdım puldan sonra yerdə qalır və mənim mənfəhdir. Və buna deyirlər buhasıfat mənfəəti. Yəni, normalda bir xidmətin buhasıfat mənfəəti. Deməli, yazılan bura gəlir. Ta ki mal Hangi bir cəhdi, 800 matdır. Burada işləmək, onca matrası olumsacaq. 300 yazıb ilə. Olmaz. Sonra var, məsələn, 1100 matdır iş var. Burada mən işləmək, 350 matrası olumsacaq. Səcək, 9 mat işim var, burada mənək 50 matrası olumsacaq. Yəni, bunlar nə olur? Gəlir xərc. Nə gəlir, nə xərcimizi yazdım. İndi bir də keçəlim məyək. Keçək, burada yazmaq mənfəd. Amma mühasibat mənfəddir. Mənfəd, yəni mühasibatlar. Demək bura nədir? Bildiniz mənfəhəd. Yəni ki, xərclədir. Demək 1000-dən 200-dən qalacaq. 800 buradır. 790-dən 750-dən 750-dən mi? 750 850-dən. Bax, bunlar olubar bizim hər iş üzrə, <gülüyor> hər bizim müasad mənfəhədlərimiz. Məhzət İncəli, alternativ Alternativ xərclədir. Alternativ xərclədir. Alternativ xərc biz onu nə hissat Və onun dəyərlə nədir? Alternativ xərclədir. Deyil ki, bir şeyi seçdiyəc intra elətlər içində ən yaxşısı. Deməli, məsələn mən 1-ci seçdirəm. 850 fərzici ola bilər. 850. Deməli, 850 oldu, mən Çünki mən bunu seçdiyimə görə bundan, bundan və bundan üstünəm. <gülüyor> ən yaxşısı yaxşı, nə idi? 850 idi. Və ya 798 də parta apartamenti ola bilər. 850. 3-cü ən yaxşıdır. Buna da 850-dir, bura da 850-dir. Bəs bunu seçsəm? <gülüyor> Deməli, <gülüyor> ən yaxşısına qaldı 800. Aldı İndi mən bu nə mənəlçəyək, niyi satırıq, bu Bunların nəqcəsində də. Deməli, bu çıxar bu, bu. Maçlıq mənfəldə çıxar 6 nəqcəsdə, bərabərin iqtisadır mənfəldir. Dəbi ki, sürü belə siz bu rözümü gelişdirirmişəm, yenir nə qədər oldu? Mənfəlli, 60, mənfə 100, müsbət 50. Bəsəl, sən çəkdən onu çəkdən. Hı? <Şekil Həsindir> <gülüyor> Deməli, bunlar doldu bizə elə iqtisadi mənfəət. Demək iqtisadi mənfəət tapmaq üçün aləbizola mənfəətlər arasında çıxır. İndi bizə bizə deyək, iqtisadi mənfəət niyə vacibdir və onu yuxarı-aşağı bizə nəyə görsə ola baxaq. Normal iqtisadi mənfəət bizim bir şəkil gir çəkməyimiz üçün vacibdir. Onun böyük və kiçilmə bizim üçün əhəmiyyətli Əgər iqtisadi mənfəət plussa, bu demək ki, yəni, bu Yəni bu bizim şey nə demək? Əlimizdə 4 alternativ var. İçində ən yaxşısı nə olar? Digərlərindən plusallı olar. Yəni bir dəfə plusallı olar da məcbur. Yəni plusu tapmaq fürsəti var. Yəni təxminən bir şeydənmizi istifadə edirik. Və eyni zamanda onun arxasına duran gözləyir. İqtisadi mənfəət də bəli. İqtisadi mənfəət Bir də var alternativ dəyərlə dəyər bilin bir şey var. Ümumiyyətlə dəyilisə, ölsə, Pat, məsələ, ki, saat 7-dən Mən məmla yerə keç poloneblərə. Ya taxta gediz ora nədir? Bəli futbola baxa bilərəm, ya da kömək çıxıb bir yerdə ota bilərəm. Üçünə taxta getdim mən də dostlarla oturmaq seçdim. Demə də mənim üçün də futbol oynamaqdan bir də deyib heç də kürə baxmalı. daha önəmlidir. Deməli mənim dostlar oturmaqdı. Ata dəyəri futballa oynamaq idi. Gör dəyər də pulla ölçünmür. Amma artıq xüsusi pullarla ölçülənlərdir. bir şey mahiyyətə şey deməsə lambda açıq 3 manat qazanır. Bir tələbə, gənc bir tələbə. Heç nə bir işdə təzə çıxdı, işi qutarıb. Sokkada bir işləyir, yəni 2 bir iş var. Uşağa piyada gəcəyik bura. Yəni bir əmək. Məzmuna deyəcəyəm isə sən bizə 2 manatlı işdir. Hara gedirəm mən? <gülüyor> Niyə? Çünki mən o işi seçdim. Nə dedim tələbə? 3 mindir. Mən mənim o 2 minin sokar atın dəyərindədir. 3 manat özümə gələrəm mən yox. Yəni ki, alternativ xərc. Həlli bir şey əhəmiyyət göz. Yəni bunu seçmək nələri qurma bilərsə onu sayı göstərir. Ayıb oldu. Bax belə bir şey onun görə həqiqətən də ipsə həyatı verir. Artıq dəyər bir şey əhəmiyyət gözə. Bax ona görə bəzən elədig şey yox. Onu nəşşəftə elə bir önəmliyəcə. Bax məsələn tu bir yerdə, bax, bir yerdə durdur. Tuşaqca deyək ki, qardaş. Bax çox kası bir adamsa. Gəldisə O baxır deyirəm bu nə göz insandır. Cinə o məbləğ də var, məsələn, milyonları var. Milyonlarla bir adam 700 manat verib dünyanın milyonları var. Halbuki bu 100 manat olmazdı. Niyəsə o vaxt da həminisə. Çünki bununsa O onla nə eləyir özü üçün. o milyarddan belə 100 manatın əhəmiyyəti gözsüz yoxdur ki. Bəlkə də əhəmiyyəti onun çımlarını qoruma verməməsi. Mən özündə məsəl təki mənim anamın məculüydü. Anamın məculü tapına da hər yerə falan almışam, getmişəm ağəsən. Qardaşımlar rasiyadaydı, o da deməmiş gəlmişdi, prosesi işləsi demək ki əlifdir, məni evlə içəyində qoymadılar. <gülüyor> həhə, <gülüyor> həhə, şeylər şəxaladır, üks pək oğlu bunlara girdi, həhə. Şimdi məni içəyində saladı, nə o da dümdüz gəlifdir, ələ dümdüz gəlifdir, niyə, çünki qardaşım, o qədər yolları aç, internetləndir, yəni onun internet çox böyüdür mənin içində, yəni ortada olan ç Yəni bu anasının tacrücü o qələciyə imtina elmiş adamdır. Mən də Proskopos hədiyyə vermişəm. Nə deyəsən? Yəni <gülüyor> başda deməsən. Artıqda bunlar hər bir həyatda bir işləri var. Yəni fərdsilərin özü yox. Onu ilə məcusi hərəkət imtinası orası nöldür. Baya əsas şeylər dolur. Yəni hərəkət imtinası. Təənnüdət bir şeydə imtina etdirsə <internet gülüyor> <deməzis. gülüyor> ən yaxşı cis, hamsüçünə ən yaxşı oldu. Yəni ikinci indi ikinci maddəsi. Dedim ki, iqtisadi mənfəət və müasir mənfəət var. Dedim ki, iqtisadi mənfəət bir işə girməcək, onun çubanı yarıldı. Plussa bu şəkildə bununsa girmə. Bunla da öldü söhbət. Bunu bir də yada gətirmə. Yəni iş içindəsənsə mühasibat mənfəətə odaklanması. Yəni alternativ mənfəət anlayışı nəyə? Məsələn bax, bax mən bu şirkət seçmişəm birinci buday. Birinci seçəndə bəli, yoxam birinci İxtisar etdikdə mənfəət var. Verici gəldik məməsətdə. Məməsətdə biz sizə 20% mənfəətli x veririk. Gəldik baba. 8 watt pul qazanmaq üçün 100 160 watt verirəm. Deməli məsəl bu can üçün 50 watt ziyan edirəm. Məni deyib məalesə onların investisiyası nə qədərini verisə Yəni ki, bir işin için isə munasib mənfəətlə işləmə. unut. Çünki, yəq, bir işə giribmi, Əl pluss seçin, minus seçin. Və su. Gəl təcili o işə səni it turulayıb, tutula bilər. Anlaq maşın fərqləşir. Aydın Bu da o simsiz. Demə artıq dəyərli oldu İndi keçək bu artıq dəyərin istifadəsi qrafikə. İstəsal imkanlılığını bir anlayaq ona. Deməli istəsa imkanı əlisi istəsa Bir şirkətdən istərsə də məhsul adına Yəni ki, əlində olan potensialı həmin ətrası Orada çox şeylər çəkik, əslə qalsa. Qoy, birincisi çəkik, amma, bax, birinci çəkik istesal mühkası əlçidur. Amma, yəni, beynimizdə olan istesal mühkası olmadır, əslə qalsa. Yəni, Ali istesablarımızı göndəliyik, anaməm, bilgəti yaratmasın, deyək. Bax, götürək, bura A məhsulunun sayı olsun, yəni istesal əlbimiz olsun, bura da B məhsul, istesal olunmuş sayı olsun. Görə əlimizə formalı götürəcük ta ki 50 100 manat pula. Nəsə üsül deyil. Burada həssə qaza 100 manat falan deyil. Burada xamma, yaşa şirkətsən, bax taxtdan var, dəmiri var, işçisi var. Bunların dəyəri sadəcə potensial 100 manatlıq potensial deyir. Ta bizim potensial 100 manatlıq potensial var. İndi belə keçək. A məhsulun birib düzənmək 5 manat başı Bax görə bu 5 manat deyil. Ta ki sıfır taxta bir yerdə dəyəri A məhsuldə bir 5 manat başa gəlir. B məhsulda 1 manat olmaz başa gəlir. Tap bunları yaz. Kəsini qrafika, burada xəttlə göstər İndi sən bu sözü, mən bütün gücümü, bütün potensialı A-ya yönəltsəm, bilirsən adda bu zərdə bərabər. 1-nə. Deməli bax, qrafik buradaçı 20 olacaq. Niyə buradaçı 20 dedim? Çünki getdim, adətən sabahçı dərsə gedəndə xambar gözüsa. Deməli baxıb burada nə demək? Belin bütün gücün B xərcəsəm oxunur. Deməli bax onda bir e bax bura. Gördünüz? Yəni bax bu belin buğun bax belə birdir. AB sayı düzsə. Deməli A 21 olanlıq beləcə olmalıdır sıfırdır. Görürsüz? 20-də belə sıfırdır. B də 14-də A necə olar? Sıfır olar. Görürsüz? da B 12-də sıfırdır. Görürsüz? İndi belə düzdür. Bax bu normaldır. Eyni 18 də nə adət bir neçəlik 5 balıtdır. 18 dəs neçə bal var? 90 baldır. Onda bir dənə bir neçə deyir, 5 18 isə olacaq, 90 Onda, bir 10 bal, 100 baldır. Gördüyünüz kimi 18 və ya hətta bunu deyə bilərəm. 16 də bundan düzəldə bilərəm? 2 də nə bunlardan. Və ya hətta belə deyə bilərəm. 10 də bundan düzəldə bilərəm? 3 də nə bunlardan. Gözü hamısı 200 baldır yani. düz xətt yarar. Amma iş ordadır ki, təsir olsun. Düz istəsək hamı belə düzdür. Va normala görürsüz bax belədir də elə. Amma bu belə çeşə. Çelə. Baba bax belə bir xətt. Normalda bax normalda bax bax ba, ba. do, normalda bax düz xətt olmalı. Ola bir şey. Bəs niyə belə üçünü qıraqlara niyə küçülüb mənasidir? Va gözün normalda ikisi ola görə daha aşağı. Gözün sonra küçülür, doğru gedir, azalır. Niyə azalır? İndə orasına çelər. Taq sadə bir dinlə deyək. Taq biz e, 2-lərə məsul üzələyək. Bir tutaq qatıqdır, bir tutaq qatıqdır, bir mən demək qatıqda nə deyək? Qatıqda nə lazım? lazımdır. Bir də o, onun turşulaşıdan mayalar da o Bir də qatıqın qabal lazımdır. Pendir üçün de lazımdır. Pendir salafan lazımdır. Süt lazımdır. Bir də mayada başqa bir maya lazımdır. Nif kimi, mən istəyirsal ki, kimi, bütün gücümü yönətsəm şeyə vidorostütün maya boşluq boş, qalacaq. Görürsüz? Onun görə də bütün gün bura sərfləsəm zifə burada amma düşür bura. Niyə? Çünki əlimdə qurfoş qaldı. Özü öldür. Və ya da bütün cüzümü qatığa sərflədə pendirə sərfləsə salaflanma boş qalır. Dedikdə çox pendir var da Onlar boş qalacaq. Yəni ki birinə görənəndə, bir də görənəndə o birlə istifadə elmirəm boş-boş qalır. Boş-boş burada olmalıdır bu qədər. Amma düzünə aşağı düşür. Yəni, istisən üçərləsinin bükül olmasının səbəbi ki, bir məhsul olaraq xanmanlar bir-birini ta beyni xanman olmaqlardır. Yəni, əgər iki dənə düzəldiğimiz məhsul olaraq bir-birini ta ma vəzir eyni xanmanlar bax, hər onda qoları, tamamen eyni xanmanlar. Gördüyünüz? Yəni, yəni dübbəliniz olmalıdır. Amma bir-birini xanmanlarla fətlər varsa, bir-birini xanmanlarla fətlər varsa, gerisə bükülür. Yəni, əgər bizdə qobir bir Ayə 83-ün istisnası bu cürdirsə, deməli burada tam əvəzləmə yəni xam marblini tam əvəz edir. Əgər bucurdursa isə, baxın. <tuh> bax. R bucur əvəzədə yoxdur, ya nə təhrəsən yoxdur. Deməli məsələn, bayıq qatıq süd də məsəl, südün qatığı yönəltilsə nə olur? Pendir əzaldıram yəni, biri artanda bax, ikinciyə. Burada belə. Mən bunu artar, cür, yəni, bu istisnası bir yəni, artıq Bir dənə sürtücədən də qatıb tutaq 10 dənə pendə düzəldərlər. 2 dənə də qatıbca gəlir pendromdur. 3 dənə qatlı yəni pendromdur. Nə deməkdir bu? Yəni bunun istisnalı onu alırıq. Bu nə deməkdir? Demə, bunun xammalı onunla əlaqəsi yoxdur. Ki görürsüz, deməli nə də onda Ələzləmə yoxdur. Yəni ki, bax görürsüz bu keçəni fükürür də içəri. Deməli normalda istisza imkanlar Pedrosa heç əvəzlənmir. Yəni nə qədər belə bax demək olar ki, ödə Amma nə qədər az qabarı taması, demək olar ki, əvəzəmazdır çoxdur. Yəni bax bax bunu büçüclüyü, bax bax bunu büçüclüyü. Həm ikisi bir-birindən əvəzləmək, oldu? Yəni ikinci belə sizə qrafik versən, bax ne belə sizən belə. Bu çəkir. Ba, məsəl üçün, bax məsələn, biri belə dursun, biri Çox kiçik də olur. Amma bu nədir? Düzlüyə daxilmidir? Demək, bunun əvəzləməsi, yəni məhsulun bir əvəzləməsi ha. Məhsulların tərkibindəki xammallar bir-birinə əvəzləşir. Yəni, düşünün. Bir şirkət divan aküsü istifadə Bir şirkətdə taxta birlədiyəcək ki, maşının konteyner istifadə edir. Yəni divan aküsü çox yaxındır. Taxtada da parçada uzaq biçilər, bir şeylər gözü pətfər var. Gəncə yəni bu hardasa maşın komitetlənəcəksiniz. Bu hissə divan kreslo əvəzləməsi. Ayni oldu. Belə şey var. Bir də bunun büklənməsini belə bir şey var. Alt tərəf xəstəbacılar. Yazı saxlayın. Bir şey istisnalıqda çöp atsaz, hissədə atsaz. Onda onun əvəzləmə növbəsi daha çox olar. Yəni mən elə edirəm. Vaxt tut ki 10 dənə divan, düzəldəməyə 15 dənə vaxtı. Tutaq ki düzədirəm bunlardan 13 dənə. 14 dən düzəldə bilərsən. Bundan düzəldə bilərsən 11 dərə. İndi isə Bu tema nədir? 2 dənə divanı istehsana atırmaq necədir? Kres kreslo ilə inteqrə edərik. 2 dəşil. Demək, 2 divanı atırıb xərsəli, 2 yer qalıb. Və divan. bir divana bir kreslo belə. Bəyaxı, gəl ikisini atırmaq bu da Bəyat, bir divanı bir kösərləcəyik. Amma indi nə Yəni tema bu ki, yəl, bu nə oldu? Alternativ bir tərəf divan yarmaq üçün bir dənə kreslo inteqralı məhafəzədir. Amma də bir divan tərəfində 1.5 divanlar, 1.5 kreslo inteqralı var. Görsünüz getdiler. Gəl bir şey istisna növləri yüklənirsə, jorun alt raf xəci Niyə? İndi baxın görək bu niyə böyülür. Çünki biz bir şey yükləyəndə, bax məsələn mən 54 dənə professional divan düzərlərim var, 2-3 dənə kreslo şey cücüb çaqını ayrı qamaz. Kloson deyib gəlsən öcür. Deyirəm axı məhəllə bazarıdir, heç şey olmaz. Azad üzərindəsə. Görürsüz, divanı başqadancadır. Nə olacaq? Faxtı çox gələcək. Bir az əzəzi şey da, bir az yüngül Sonra məsəl divanı albazlı xambarda. Gəlirəm qarışma, onduram bu olmaz. Deyir görürsüz, bu da gəlirəm, mən 30 töyəyəm. Deyir də 30-da material yoxdur axı. 30 daha çalışır. Deyircək, gəl bu Yəni, bir şeylə qədər çox yönələyirsə, onda olur, xərci böyür, altın xərci böyür. Yəni, ilkin vaxtlarla 10 istehsal vaxtı bir dənə divanın əltinəfdən bir dənə kresləyir. Amma üzə biz divan əkütləndikcə, güzəl, dağlı divan əkütləyir, səhərbəli edirik. Onun görə də bir dənə divanları da neyiləmək? İki divanı da üç dənə kresləyir, yəni onun əltinəf dəyiri böyürdür. Yəni ki, bir-birinə əvvəzəmə norması belə bir şeydir Əgər sizə soruşulacaqsa, belə test var. Həçi burda məsəl əvəzinə onu tapır, onda belə tapmasın. Yəni nədir? Daha sual belə başlayaq, tutaq ki. Ba, birisi desəm ki, otağa seçəcəyik yəni məsələn, bura yazıram divan, bura yazıram kreslo. Sonra baxırsan, bura yazmışam, elə bir aşağı qədər o 10 bu da olsun 12, məsəl Bura yazıram 8, bura yazıram 15. Məsələn, məndə deyir divanın əvəzələmə norması 8 2 dən divan artırmaq üçün mən nə 3 də kresint götürmüşəm. Demək, 2 dən divanı artdırıb 10 ilə belə 3 dən kresint verə. Demək, 1 divanın xəssi nəyidir? 1.5 divan. A, e kresu, aydın oldu? Başqa soruş. Yəni tema belədir. Yəni, Cəddə də da bilərlər, belə. da soruşa bilərlər. Belə də soruşa bilərlər. Sözünə soruşa bilərlər. Yəni hər hansı bir şey gəlir çıxır. Yəni mən demək istəyirəm o, çünki 8-dən divanı oldu onda, neysə divana görəm? 2 Nədir interələdir? 3 dənə. Deməli, 1-2 dənə, 3 dənə interələdir, 1-2 dənə, yəni, sən bu qədər şey belə soruşsun, istir belə soruşsun, istir sənət belə soruşsun, istir sənət belə soruşsun, istir oldu? Bax, bu